Me, me päätettiin osallistua tähän Mä päätin sarjakuvilla, koska me ollaan tehty niitä näyttämölläkään. <tos> Näe, sarja toimii samalla lailla kuin kohtauksetkin. Niin alkaa jonkinlaisella tilanteella loppuun toisenlaisella. Siinä välissä tapahtui jankinnäköinen muutos. Se muutos on aina joku iloinen yllätys. Me haluttiin tehdä tästä, äh, tästä sarjakuvasta taianomainen ja me päädyttiin tällaiseen. Haluaisi sanoa Piilassa, siivouskomerassa niiden äidiltä ja ne hihittelee siellä. Sitten toisessa kuvassa kaksi niistä huomaa kasvin, sen kolmannen takana ja ne yrittää saada tökkimällä sen kolmannen huomioon siihen kasviin. Lopuksi koko siivouskamera on muuttunut viidokoksi. Tämän sarikuvan nimi on yllätys. Kaksi tyttöä kävelee pimeänä syysiltana ja ne huomaa jonkun olion. Ne molemmat tytöt huomaa sen olion ja pelästyy sitä. Kolmannessa kuvassa se olio vilkuttaa niille ja ne tytöt vilkuttaa takas. Tässä jokassa kuvassa tyttö nukkuu ja näkee painajaista. Tässä toisessa kuvassa tyttö, ää, painajan on ohi ja äiti herättää hänet tuomaan hänelle kaakaota. Ja tässä viikassa kuvassa kaikki on taas jälleen hyvin.